Tere, täna ma olen raamatukogus. Ja teate, mis? Raamatukogu on nagu üks suur aarde laegas. Siin on nii palju raamatuid ja igas raamatus on peidus üks põnev luk. Aga täna ma luen teile loo, mis räägib ühest lapsest. Ja selle loo nimi on Martini lugu. Loo on kirjutanud Küllike Adamson. Oli õhtu viieaastane Martin... Oli emaga just lasteajast koju jõudnud ning mängis elutoa põrandal Lego klotsidega. Martinil ei olnud õde venda ja nad elasid kahekesi koos emaga. Kui lasteajas oli Martinil palju mängukaaslasi, siis kodus oli tal vahel päris igav. Eele tõi ema koju kassi. Meil ei olnud varem kassi olnud ja seepärast Martinid kasse ei huvitanud. See kass ei osanud ju midagi teha, isegi mängida mitte. Ainult magas. Magas, kui Martin hommikul emaga laste läks, Ja ka siis, kui Martin õhtu emaga laste ääst koju tuli. See pärast olid Lego kodus tema vanad, tuttavad, mänguasjad. Enne Lego klotsidega ehitama asumist tuli Martilinne taga värvide järgi eraldi hunnikutesse jagada. Lihtsalt Lego klotsid ise tahtsid nii. Ja pealegi ei olnud nad nõus enne mitte kuidagi lossimüüriks, autosillaks või politseimajaks hakkama, kui Martin neid värvida järgi hunnikutesse ei tõsta. Tõstame siia põranda vaiba servale, hüüdsid punased klotsid. Pane meid siia teleka laua alla, nõudsid rohelised klotsid omakorda. Nüüd on meie kord, kisasid kullased kärsitult. Ikka raamarturiuli jala juurde nagu iga päev. Martinil oli palju tegemist, et kõikide legoklotside soovi kiiresti täita. Kisada pole pealegi ilus, ja rääkige üks haaval, pidi Martin vahepeal klotse manitsema, kui lärm liiga suureks läks. Muidu mul läheb veel kõik segamini. Aga alati olid lego klotsid saanud oma tahtmise ja alati oli Martinil õnnestunud kõik klotsid õigesti eri värvihunnikutesse tõsta. Kui ta oli viimase rohelise klotsi telekalau alla asetanud, küsis Martin kõikidel klotsidelt igaks juhuks üle. No, kas nii on õige? Jaa, hüüdsid klotsid igas suunast ja mõni plaksutas vaimustunult nähtamatud käsi. Ema ilmus elu, elu toa uksele. Martinike kallis. Emme käib kiirelt toidupoes ära. Ole nii kaua hea laps ja Kiisu on sulle ka seltsiks. Eks? Olen olen, vastas Martin ja ema tõttas varnast kande kotti haarates toidupoodi. Ema juttu kuuldes märkasid nüüd klotsidki Tiivani selja toel pikutavad kassi. Sellist üleni triibulist, väiksemad sorti ja valge sabaotsaga. teine liikumatult tagajalg selja toelt laisalt rippu. Ja kes see veel on, kus tema välja ilmus? Pärisid klotsid pahuralt kooris. Ah, kiisu, ema tõi varju! Aidast, varjus, aiast, mul ei ole see sõna päris meeles. Seal tal ei olnud kodu ja meie andsime talle kodu? Selgitas Martin kassi saamiselugu, nagu ema oli talle rääkinud. Mis ta teha oskab? Pinnisid punased lotsid nipsakalt. Ta ei oska mitte midagi teha, teadis Martin kohe öelda. Paistab, et ainult päev läbi põõnata. Vahva seltsiline külsjuke. Itsitesid kollased legoglotsid öelelt. Ärge olge, koheni kurjad kutsusid rohelised klotsid kollaseid korrale. Õige! Nii ei ole ilus. Uurime välja ja saame ilusti oma vahel tuttavaks. Pakkusid valged klõtsid, kes olid kogu õhtu teiste juttu segamatult kuulanud. Selle peale tekis elutuppa suur vaikus. Enam ei olnud kellelgi head mõtet, mida edasi teha. Kurjad ei olnud legoklotsidel ilus olla, aga välja uurida ja tuttavaks saada legoklotsid ei osanud. Miau! Kostus korraga tiivani poolt. Kui teil sõnad kurku kinni jäid, eks ma siis tutvust ennast ise? Väino! Mi? Mi, minu nimi on Martin. Mi, mis sa teha oskad? Kas sa oskad Lego klotsidega mängida? Hakkas Martin tasapisi rääkiva kassiehmatusest üle saama. Jaau, oh jaa, mängida mulle meeldib, aga mina mängin rohkem ümmarguste asjadega. Klotsid on selleks liiga kandilised. Lego klotsid ei teinud ikka veel mitte üks piuks. Tegelikult ei teanud klotsid ka seda, kas olla kurvad või koguni rõõmsad, et nad kas väinole mängimiseks ei sobinud. Ma õige proovin, Mõtles Martin endamisi, sest talle oli tulnud kaval plaan. Tal oli tekinud uudisimu, kas kass Väino tõepoolest oskab ümmarkuste asjadega mängida. Martin kundis elu ühe tiiru, siis teise tiiru ja koguni kolmanda. Ta otsis silmadega riiulilt, akna laualt ja tiivani alt ümmargusi asju. Aga talle ei õnnestunud ühtegi ümmargust asja leida. Mitte ühtegi. Tasapisi muutus Martini meel kurvaks. Ja lõpuks kohe nii kurvaks, et ta oleks peaaegu nutma hakanud. Kui ühtegi kuulis Martin, lego klotse teda hüüdmas. Martin, kas sa oled meid täitsa ära unustanud? Martinike! Hõikasid kl klotsid põrandalt kooris ja vehkisid oma nähtamatute kättega. Te olete kandilised ja ei kõlba väinole ole mängu asiaks jäi Martin endiselt väga kurvaks. Aga pone meid kukku ja meister ta väin ole ümmar, kuna mänguasi pakkusid legoklotsid end õhina lappi. Kui ema toidupoest koju jõudis ja üle elutoa, suu piilus oli Martin rõõmsas mänguhoos. Ta veeretas kandilistest legoklotsidest meisserratud ümmargust pallimoodi mänguasja, mida kass hooksalt hüppeldes ja kareldes tagajas. Ma näen, et sa mängid kiisuga ilusti, muhele ema rahul olevalt. See ei ole kiisu. Ta nimi on väino ja talle meeldivad ümmargused mänguasjad, seletas Martin õhinal emale ja kiirustas jooksujalul uuesti Väinoga mängima. Ja sellega jut lõppes. Soovin sulle ilusat jõuluaega. Nägemiseni!